الحمۃم <سلام> السلام علیکم اور بیوٹیفل یوٹیوب فیملی کیسے ہیں آپ سب لوگ آئی ہوپ کے اچھے ہوں گے خوش ہوں گے مزے میں ہوں گے تو جناب اللہ پاک سب کو خیریت سے رکھے خوش رکھے امین اور میں ہوں عادیہ آپ لوگوں کے لیے لے کے آئی ہوں بہت ہی زبردستی ویڈیو بہت ہی مزے کی ریسپیز اور ہیپی سنڈے آج سنڈے اور ہم نکلے تھے واک کے لیے اور صبح اسلام آباد کی جو صبح بہت خوبصورت ہوتی ہے اور آج تو موسم بھی اچھا ہے اور بہت ہی زبردست سا موسم ہو رہا ہے اور یہ دیکھیے بہت اچھا ویو لگ رہا تھا اور پھر واک کے بعد ہم آ گھر پہ اور میں ناشتہ بنا رہی ہوں بچے ابھی تک سو رہے ہیں اور میں اور میری بیٹی جو ہے ہم واک کے لیے گئے تھے اور پھر ہمیں ہلکی پھلکی سی بھوک لگ رہی تھی ہم نے سوچا جب تک سب اٹھیں گے پراپر ناشتہ بنے گا تو تھوڑا سا ٹائم لگ جائے گا تو ہم لائٹ سا ناشتہ کر لیتے ہیں بریک فاسٹ کر لیتے ہیں سو میں نے بنایا ہے فرینچ ٹوسٹ اور اس کے ساتھ بنا رہی ہوں چائے جلدی جلدی سے تو موسم اچھا ہے اس وجہ کے آج فرینچ ٹوسٹ بنائے جائیں ناشتے میں تو لائٹ سا بریک فاسٹ ہے اور مجھے بچپن سے ہی یہ بہت پسند ہے اور جب بھی موقع ملتا ہے میں یہ ضرور بنا لیتی ہوں جب مجھے لائٹ سا بریک کرنا ہوتا ہے تو جناب ہمارے فرنش ٹوسٹ ریڈی ہو چکے ہیں میں لوں گی فریش کریم کے ساتھ اور جو میری بیٹی ہے وہ لے گی چاکلیٹ ساس کے ساتھ تو یہاں میں اس کے لیے ڈال رہی تھی چاکلیٹ ساس اور تقریباً ختم ہونے والی ہے مشکل سے نکلی چلے جی ہمارا بریک فاسٹ ہو گیا ہے ریڈیو راجین جی جس نے کرنا ہے موسٹ ویلکم اور جناب بس ناشتہ کرنے کے بعد چھوٹے موٹے کام نپٹاؤں گی میں کچن کے اور جب تک باقی گھر والے اٹھ جائیں گے اور انہیں ناشتہ بنا کے دوں گی تو جناب اگر اب بریک فاسٹ ہو گیا اور اس کے بعد بچوں کو باقی سب اٹھ کے تو پھر انہیں پراپر بریک فاسٹ کروایا ہے سب کو اور اس کے بعد میں دوپہر کے کھانے کی تیاری کر رہی ہوں جس کے لیے میں نے لے لیا ہے چکن ہاف کے جی چکن ہے ادرک لہسن کا پیسٹ ہے ون ون ٹیبل سپون ہے سوری اور اس کے ساتھ لے لیا ہے 2 ٹیبل سپون لیا ہے گرین چلی اور دھنیا اس کو میں نے گرائنڈ کر کے مطلب پیس کے اور اس میں دہی میں مکس کیا تھا اور 2 ٹیبل سپون بھر کے لیا ہے 1 ٹی اسپون گرم مسالہ 1 ون ٹی اسپون سالٹ ون ٹی اسپون بلیک پیپر پاؤڈر اور 1 ٹی اسپون چاٹ مسالہ ان سب چیزوں کو مکس کر کے ہم میرینیٹ کر لیں گے اس کے بعد لے لیں گے گھی آئل کچھ بھی آپ لے سکتے ہیں اور اس میں بٹر بھی ایڈ ہوگا اگر آپ پراپر بٹر میں بنائیں گے تو زیادہ ٹیسٹی بنے گی تو جناب اس میں ہم نے ایڈ کر دینا ہے تقریبا ایک پیالی بھر کے دہی ایک پیالی دہی ہم اس میں ایڈ کریں گے اور اسی میں یہ پکے گی اس میں پانی وغیرہ نہیں جائے گا لو فلیم پہ آپ اس کو پکائیں پکائیے آپ کو لگے کہ یہ ڈن ہو چکا ہے گھی چھوڑ چکا ہے تو آپ اسے جنجر کے ساتھ اور بٹر کے ساتھ سرونگ باؤل میں نکال کے گارنشنگ کر کے آپ سرو کیجئے تو یہ ہماری پرانی دلی کی جامع مسجد کی اسلم بٹر چکن جو ہے وہ تیار ہو چکی ہے بہت ہی فیمس ہے ضرور ٹرائی کیجئے گا مجھے میں یاد رکھیے گا انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو پہ اللہ حافظ